Kivár az úgy is eljön, Az iránya múlik rajtunk, Közelít az állam emlő, Csücsörítjük rá az ajkunk, De ha nem vigyázunk ember, Még a végén jól beszopjuk, Mert a pénz csak úgy fakad fel, Aláírásot ha kapjuk, 15 ezer kell szörnyű, hogyan jön majd mindez össze? Százmillió jó forintot eloszthassunk jó ügyekre. Gyere hát és bízd mi bennünk, s mi leszünk a jóra példa. Gyere hát és add a szignót, vadász légy, és végre nem tréta. Bennünk, s mi leszünk a jóra jó példa. Gyere hát, és add a szignó, és a pénz jól lesz eloszka. Az a baj, hogy itt nincs vége, szavazni, és el kéne menni. Egy vagy kétszázalékocska, nekünk nem kell többre törekedni. És ha meg Akik térítést, ó, ha pénzt sorsan kapnak, őt szednek ki majd a vízből. Ha ne támított, még ölszük, és a pénzt, ha nem lesz meg egy százalék se. Vissza sehogy se, se fizetjük, gyere halt és menj meg minket. És mi pénzt adunk neked a jóra, 24 kutyák maradnak. Az millióra, 50 millió forró meg a 300 millió forlitka, meg legyünk a szél.